السلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل بزنس ولاگ گرم پانی کے لیے میں ایک اور گیجٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ گیجٹ بھی ٹھنڈے پانی کے اوپر لگ کے آپ کو ٹھنڈا پانی جو ہے وہ ود ان ٹین سیکنڈ گرم پا کر کے دے دیتا ہے چلیں اب ہم اس کی ان باکسنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس گیجٹ کی لک کیسی ہے گیجٹ آپ کو کہاں سے ملے گا کتنی پرائز ہے وہ اس تمام معلومات بھی اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گی تو چلیں سب سے پہلے ہم اس کے جو باکس اس کو اوپن کرتے ہیں تو میں نے پہلے اوپن کیا ہوا تھا یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اس کے بیک اوپن کرنا ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو آپ کو چیز ملے گی وہ اس کی یہ نیک ہے اس کو میں ہولڈ کر لیتا ہوں دین اس کے اندر ایک اور جو گیجٹ جو نکلے گا جو مین اس کا پارٹ ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں میں جلدی سے شارٹ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑے سے ٹائم میں یہ بتا سکوں کہ یہ چیز کیا ہے آپ نے اس کو ایسے جسٹ ایسے ٹھوسنا اور اس نٹ کو ٹائٹ کر دینا ہے اس کو اپنے بیسن کے اوپر لگا لینا ہے سنگھ کے اوپر لگا لینا ہے یا آپ کا جو مکسر جدھر شاور لگا ہوتا ہے وہاں پر ایک البو لگے گی ایک پائپ پر لگ کے یہ اس کے اوپر ٹائٹ ہو جائے گا بٹ یہ اسپیشلی جو ہے وہ سنگھ کے لیے یعنی کچن کے لیے ہے تو جب آپ اس کو انسٹال کر دیں گے اس کا پلگ جو ہے وہ آپ نے جو الیکٹرک بورڈ میں لگا دینا ہے آپ اس کی نیک کو چاروں اور موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دین اگر ہم اس کے پانی کی بات کریں کہ اس کا پانی کا فلو ہمیں کیسے ملے گا تو وہ یہ ہے جب یہ سینٹر میں ہوگا یہ لیور سینٹر میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے پانی بند ہے جب آپ اس کو یہ اوپر کی طرف اٹھا دیں گے تو یہ آپ کو جو ٹھنڈا پانی ہوگا ٹینکی کا پانی وہ دینا شروع کر دے گا اور جب آپ اس کو یہ نیچے کی طرف لے جائیں گے تو یہ آپ کا پانی جو ہے نا وہ ود ان ٹین سیکنڈ جو ہے نا وہ آپ کو گرم پانی دینا شروع کر دے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کو گیجٹ کتنے کا ملے گا اور اس کی پرائز کیا ہے جی اس ٹیپ کی جو ہے وہ ہے اور اگر سیالکوٹ میں رہتے ہیں تو یہ گیجٹ آپ کو ہم سے مل جائے گا پورے سیالکوٹ میں ہم اس کی ہوم فری دے رہے ہیں